התמונה הזאת כאן היא של המטוס 380 ואנחנו סקרנים כמה זמן ידרש למטוס כדי להמרי. בדקנו מהי מהירות ההמראה שלו. מהירות ההמראה, אפשר לבדוק את זה באינטרנט, לחפש בגוגל, והנתון שיתקבל הוא 280 קילומטר לשעה. 280 כמש. כדי להגדיר מהירות עלינו, להגדיר גם את הכיוון, לא רק את הגודל. הכיוון הוא מסלול ההמראה, זה יהיה הכיוון החיובי. גם כאשר אנחנו מדברים על uh, תאוצה, אנחנו נניח כי זהו הכיוון. הכיוון. של מורד מסלול ההמראה. נבצע כאן איזו הנחה, אנחנו נפשט את זה מעט, uh, היות, ולא נקבל באמת, באופן טהור, תאוצה קבועה. לכן בואו רק נאמר שמהרגע שהטעי הסומר, אנחנו ממראים עד יש uh, המראה, יש לו תאוצה קבועה. המנועים של מסוגלים לספק תאוצה קבועה. תאוצה של מטר, 1.0 מטרים לשנייה. Okay? זאתי הנחת המוצא שלנו. כלומר, אחרי כל שנייה הוא ינוע במטר לשנייה יותר מהר ממה שהוא עונה של אותה שנייה. או דרך אחרת לכתוב את זה היא מטר לשנייה חלקי שנייה. כן? Okay? 1.0 מטר לשנייה לשנייה, כמו שאומרים. Uh, אז כפי שאנחנו גרשום, 1.0 מטר לשנייה בריבוע. אנחנו מוצאים את זה מעט יותר ברור, מעט יותר מסודר לכתיבה. אז בואו נבהיר זה. הדבר הראשון עליו נדרש, נדרש לענות הוא כמה זמן נמשך את ההמראה. כמה זמן לוקח למטוס להמריא. נרשום כאן את השאלה, וזו היא השאלה שאנחנו ננסה עליה לענות. כדי לענות עליה, לפחות לפי דרך החשיבה שלנו, נעשה קודם סדר ביחידות. הנה, כאן יש לנו תאוצה ביחידות של מטר לשנייה, בעצם מטר לשנייה בריבוע, זו שמה מהירות האמראה ביחידות של קילומטר לשעה, נבצע את ההמרה הנדרשת של מהירות האמראה למטר לשנייה, וזה יסייע לנו להשיב לשאלה. נתחיל. אם יש לנו 280 קילומטר לשעה, כיצד נמיר זאת למטר לשנייה? נתחיל בלהמיר זאת לקילומטר לשנייה. אנחנו רוצים להיפטר מהשעה, וזו הדרך הטובה ביותר לעשות זאת. אם יש לנו שעה, במחנה. אנחנו נרצה שעה במונה ונרצה שנייה במחנה. אז במה נכפיל את הביטוי? מה علينا לשים לפני השעה והשנייה? ידוע כי בשעה אחת יש 3,600 שניות. 60 שניות זה דקה 60 דקות זה שעה. האחת מתייחס ליחידה הגדולה והיא שווה ל-3,600 של היחידות הקטנות. אם נכפיל את זה בזה ונעשה זאת, אז השעה תתבטל. ונשאר 280 חלקי 3,600 קילומטר לשנייה. אנחנו מעדפים לבצע את כל החישובים בבת אחת, לכן נמשיך ונבצע כעת את ההמרה גם מקילומטר למטר. נבצע זאת שוב, יש לנו קילומטר במונה, לכן אנחנו רוצים קילומטר גם במכנה, כדי שזה יתבטל. ואנחנו רוצים מטר במונה. מהי יחידה הקטנה? זו ולנו יש אלף מטר בכל קילומטר אחד כאשר מכפילים את הביטויים הקילומטרים יצטנצמו והתבטלו ונשאר כאן רק עם 280 כפול 1000 הכל חלקי 3600 הנה 280 כפול 1000 כל זה נחלק אנחנו במכנה 3600 והיחידות שישארו לנו היחידות שישארו הן מטר לשנייה מטר חלקי שנייה רשום את זה קנ, ולצורה החישוב נחזור עכשיו במחשבונ, פשוט נבצא את החישוב. יש לנו 280 שמונים, כפול אלף, שכתצפו זה מתיים שמונים אלף, והתזה צח לחלק ב אלפים שש מאות. תוצאה 77.777 ישה ששה, כל פעם שים ושהה, נקודה ששה ששה ששה לא נסתכל ונראה שיש לנו כאן שתי ספרות משמעותיות בשני כאן יש 1.0, נקודת לא ברור ב-100% כמה ספורות משמעותיות יש כאן, אם הגלו את הנתון לכפולות של 10, קילומטר, 10 קילומטרים הקרובים, או שבאמת זה בדיוק 280 קמש. לכן ליתר ביטחון נניח שהגלו את זה ל-10 קילומטרים הקרובים ביותר, כלומר יש לנו כאן רק 2 ספורות משמעותיות. זה אומר שגם בתוצאה שלנו היא רק 2 ספורות משמעותיות, לכן נהגל את התוצאה ל-78 מטר לשנייה. כן, נהגל את זה והתוצאה היא 78 מטר. לשנייה, שזה די מהר. כדי שהמטוס ימריא, כל שנייה שעוברת, עליו לנוע 78 מטרים, בערך שלושת רבע מאה אורך של מגרש כדורגל, בכל שנייה. אבל לא זאת הייתה התשובה, אותה התבקשנו לתת. אנחנו חיפשנו כמה זמן תאריך ההמראה. האמת שניתן לחשב זאת פשוט בראש, אם תחשבו על זה, התוצאה, התאוצה היא 1 מטר לשנייה בריבוע, שזה אומר לנו שאחרי כל שנייה, המטוס נעה לשנייה יותר מהר. אם נניח כי המהירות ההתחלתית היא 0, אז אחרי שנייה 1 הוא ינוע במטר לשנייה, אחרי 2 שניות הוא ינוע בשני מצר לשנייה, אחרי 3 שניות הוא ינוע בשלוש מצר לשנייה, אז אחרי כמה זמן הוא ל-78 מטר לשנייה? בראשذه זה ייקח 78 שניות. זה יארך 78 שניות, או דקה ו-18 שניות. רק כדי להעביר זאת, בהגדרה שלנו לתאוצה, לצורך העברה זכרו שתאוצה שהיא גודל וקטורי, ואנחנו מדברים כעת על גדלים וקטוריים, כולם בכיוון של, כיוון מסלול האמראה. התאוצה שווה לשינוי במהירות יחסית לשינוי בזמן. שינוי במהירות, חלקי השינוי בזמן. אז אני אנסה לפתור את זה. כמה זמן זה לוקח, או השינוי בזמן. אז אני אנסה את זה ככה. שני אגפים בשינוי בזמן. נקבל אקבל כי השינוי כפול התאוצה שווה לשינוי במהירות. נכון? זה מהנוסחה. כדי לבודד את השינוי בזמן, נחלק את שני אגפים בתאוצה. הנה, נחלק פה את שני אגפים בתאוצה, ונקבלת השינוי בזמן. אפשר לרשום כאן למטה, אבל אנחנו מודפים להמשיך את זה כאן במקום שיש לנו. נקבל כי השינוי בזמן שווה לשינוי במהירות... השינוי במהירות חלקי התאוצה. ומה השינוי במהירות? התחלנו עם מהירות, או שאנחנו קח התחלנו עם מהירות של 0 מטר לשנייה, והגענו עד ל-78 מטר לשנייה. כלומר, השינוי במהירות הוא 78 מטר לשנייה. אז אני רושм כאן. כלומר, זה שווה במקרה שלנו, 78 מטר לשנייה הוא השינוי במהירות, כאשר אנחנו מציבים מהירות סופית של 78 מטר לשנייה, ומחסרים ממנה את המהירות ההתחלתית 0 מטר לשנייה, ואת מה שנקבל נחלק בתאוצה. נחלק את זה במטר לשנייה לשנייה, אה, או מטר לשנייה בריבוע. החלק המספרי כאן די קל, יש לנו 78 לחלק לאחת, שזה פשוט 78, נעבור ליחידות, יש לנו מטר לשנייה, לחלק למטר לשנייה בריבוע. שזה בדיוק כמו להכפיל בשנייה בריבוע חלקי מטר. ברור, לחלק בשבר זה בדיוק כמו להכפיל בשבר ההופכי, וניתן לעשות זאת גם עם יחידות. כעת נראה שהמטר מתבטל, ושנייה בריבוע חלקי שנייה נשאר שנייה. כלומר, שוב קיבלנו 78 שניות. קצת יותר מדקה כדי שהמטוס ימריא.